اسمع اسمع اسمع قبل أن نتكلم عن الموت جاء في بني إسرائيل أثر أن الله أخرج رجلين من النار قيل فعاتبهما ثم أمرهما أن يرجعا للنار أحدهم ركض مسرعا والآخر وقف فقال الله وهو يعلم في بني إسرائيل حدث عن بني إسرائيل ولا حرج قال الله لمن أسرع قال ما حملك على أن تعجل لعذابي قال يا رب عصيتك في الدنيا ولم أكن أكل لعصيك في الآخرة الذي يقف قال الله له وأنت بما وقفت قال يا رب أنتظر رحمتك تكفي كل ما يكفيك تصيبك قشعريرة هو رب كريم رحيم جبار يجبر القلوب جبار فتصور قال الله اذهب أنت بيد أخيك وادخل الجنة